Наш найстаріший музей тут були вибиті вікна, пошкоджені меблі, і ну, як бачите, що за дуже короткий час ми змогли це все відновити буквально два тижні, і наш музей продовжив своє функціонування. Анастасія – голова студентської ради університету імені Василя Сухомлинського. Розповідає, добре пам'ятає свої та відчуття колег, коли дізналися, що 15 липня росіяни обстріляли заклад ракетами С-300. Ми не могли повірити. Їдучи в університет, ми себе переконували, що це не наш заклад. Перед студентською радою було, напевно, дуже важливе завдання, як нам сказати про це студентам. Анастасія згадує, в перші дні після обстрілів працівники та студенти збиралися прибрати скло і каміння на території закладу. Та різні корпуси університету зазнали нових пошкоджень внаслідок російських атак 2 серпня, 5 вересня та 11 листопада. Результати агресії – тільки у двох будівлях було зруйновано тисячу кубічних метрів внутрішніх і майже стільки ж зовнішніх стін. 2200 і 3000 квадратних метрів фасадів і вікон відповідно. Одна ракета після вибуху, після того, як нас обстріляли, попала в канонаційну мережу нашого двора. Силами Миколаївського предприятия «Миколаїв вони відновили роботу в мережі безкоштовно. Станом на 13 січня проведено комісійне і технічне обстеження будівель. За їх результатами, гуртожиток, в який потрапила російська ракета, не підлягає відновленню. Водночас три нижні поверхи головного корпусу можна експлуатувати вже зараз. Відтак там відновлено водовідведення, електро- і водопостачання, каже очільник закладу. Ми побачили, що в даному випадку другий корпус, корпус механіко-математичного факультету, він теж буде залишитися десь більше, ніж 50% будівлі. Залишиться. Ми теж будемо відновлювати. Далі ми плануємо, що ми зробимо нове об'єднання цих двох частин. Корпусів зараз треба буде принаймні ближчим часом приблизно 12 мільйонів тільки для того, щоб нам забезпечити перші етапи. Ректор каже, на відбудову вишу планують залучати гроші з власного спецфонду. Серед пропозицій розглядається і відкриття рахунку, на який кожен охочий зможе перерахувати допомогу. Подальші кроки Валерій Будак планує обговорити з працівниками вже найближчим часом. Відбудова почнеться після демонтажу тих частин будівель, які не підлягають відновленню. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.